Сочок паски у Бахмуті тримаю. Запахло святами у рідному селі. Вже другий рік Великий день тут зустрічаю. Христос воскрес співаю на війні. Вже другий рік Великий день тут зустрічаю. Христос воскрес співаю на війні. Воскресний ранок Господь нам знов дарує, Весняна пташка, сіла на плече, Хоч дуже важко, та вірю, Бог почує, Злікує душу, що ранами пече. Хоч дуже важко, та вірю, Бог почує, Злікує душу, що ранами пече. Я цей кусочок розділив з братами, Нас промінь сонця привітав з небес, І ми обнялися й вмилися сльозами, І понеслось, як грім Христос воскрес. І ми обнялися й сльозами, І понеслось, як грім Христос воскрес. Від сліво цих нами замокли кулі. Цей перезвін понісся до небес, Серед руїн почувся спів зозулі. Воістину, воістину воскрес! Серед руїн почувся спів зозулі. Во новоїсте, новоскрес. істину новоїсте, новоскрес. істину новоїсте, істину воскрес. Воистину, воистину воскрес. Воистину, воистину воскрес.